Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших! Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід Лона Твого,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 Богородице Діво, радуйся Я Маріє, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся Благодатна Я Маріє, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо ти породила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 Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Благодатна Ямарії, Господь з Тобою, благослове тими жінками і благослове наділи на твого. Бо Ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Благодатна Ямарії, Господь з Тобою,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 і благословенний плитло на Твоєму, бо Ти породила Христа Спаса і Відбавителя душ наших. Благородице Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плитло на Твоєму, бо Ти породила Христа Спаса і Відбавителя душ наших. Благородице Діво,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 Бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід твого, бо ти породила Христа Спаса, і душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Маріє, Господь з тобою.